Když mám narozeniny, tak jim narozeninový dort. Dobře, a co třeba? Polánový, nebo panelkový, nebo něco takového, nebo co tady narozeninový? Ne, ne, ne, můj narozeninový dort je vždycky medovník. Když mám narozeniny, tak nejlepší je jít do nějaké pěkné restaurace, třeba italské. A dát si nějaký uh, super těstoviny. A potom nějaký určitě zákusek. Mám si dobrý oběd, nějaké hovězí, třeba víš, roštěnka, knedlíček. Na snídaní si udrám tu omeletku a večer podle to grillujem nebo něco takového, nebo ten tatarský bivtek. Mám ráda, když dostanu dort, sachr. A, tak protože moje nejoblíbenější kuchyně je Mexická, tak mám většinou mexický, mexický